чому закинув е, аккаунт я ніколи ник нічого не, зак не закидав хлопці то я вам нагадаю що це Україна мовний канал пам'ятаєте це так і він дуже молодий йому тільки-тільки зараз другий місяць як його як я мог щось закинути ні я не мог в Україну 24 лютого 22 року рашисти вирішили, що можуть вбити всіх українців і влаштувати геноцид. Тобто їм українці не потрібні, ні україномовні, ні російськомовні, ніякі українці їм не потрібні. Ну так що, якщо вам українці не потрібні, то я так вважаю, що вам не потрібні і наші канали, вам не потрібен наш досвід, наші знання, наше бажання допомогти вам стати краще, збудувати гарний будинок і так далі. Тому я нічого не закидав, я просто розпочав вести канал українською мовою. Та й все, всі, хто хотів, зараз зі мною, за що я дуже-дуже вам. Хлопці і дівчата вдячний за вашу довіру. Пішли далі.